Опівдні, як зазвичай, у волонтерському центрі борщ зібралися друзі та відвідувачі. Шеф-кухар В'ячеслав Карпенко запропонував їм молодий борщ із гірчицею, зварений за одним із весняних рецептів. В нього входять тільки молоді овочі: молода картопля, молодий буряк, молода морква, молода цибуля. Молоді овочі. Вони не сильно соковиті, неярко виражені, як восени. Горщ, коли додають горчицю. Вона усилює смаки і підкреслює вираз цей цей став. Волонтерська група «Борщ» діє спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. На першому етапі її засновники намагались об'єднати волонтерів, які контактують безпосередньо з військовими і допомагають армії. Згуртували навколо національної страви – українського борщу. Опанували близько 20 його рецептів. Нещодавно почали розвивати і культурний напрямок. Щотижня організовують для волонтерів творчі зустрічі з запорізькими митцями. діти та Вчителя музикальної школи No3, великім. Дякую, і вже театр авторської пісні виконував досить патріотичні такі, такі концертна програми, у них нова. Я налагоджую «Контакти» і кожного тижня хочу, щоб співали пісні українські. Музика повинна бути в усьому, показати в Ютубі цю програму нашим, нашим землякам, котрі зараз перебувають в Нидерландах, в інших країнах світу і мають від нас почути ну, чуток Думки, що ми тут, в запоріжці, і скоро вони теж будуть тут вдома. А зараз волонтерська група Борщ запроваджує новий інформаційно-просвітницький напрямок, розповів координатор групи Віталій Семенюк. Всі запорізькі журналісти це фахівці досить високого рівня, і вони можуть допомогти медіаспільнотам спільнотам всього світу а більш якісно більш глибоко висвічувати положення не тільки в країні взагалі, а й конкретно в Запорізькому регіоні. І Запорізький регіон на зараз є одним із гарячих регіонів в військовому плані. Перше, треба працювати і допомагати вже групам журналістів, які сюди приїхали. І друге, я сподіваюся на плідну співпрацю національної спілки журналістів України, зі спілками журналістів усього світу. Планують волонтери залучати іноземних колег і за допомогою свого фірмового борщу. We are aimed at of culture, наша мета – популяризація української культури через національну кухню, зокрема, український борщ, як символ нашого незламного вільного духу. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.